جوش جذبہ جنون میرا پاکستان راحت سکون میرا پاکستان دنیا میں مظلوم کا سہارا راشن چمکتا چاند ستارہ پاکستان ہمارا دنیا کو یقین ہے پاکستان امن کا امین ہے اس کے پاس خاص شہین ہے پاکستان ہم سب کا افتخار ہے ہم سب کی یہ پکار ہے زندگی پاکستان کے لیے ورنہ بیکار ہے کشمیر کا حوصلہ دیکھ کر دشمن لاچار ہے کشمیر کا بچہ بچہ مظفر وانی بننے کے لیے تیار ہے کشمیر آزاد ضرور ہوگا بس تھوڑا سا انتظار ہے کشمیر کشمیر ہے کشمیر جنت کی بہار ہے آپ سب کو پاکستان دی آزادی دل دی گہرائی نال مبارک سلام شکریہ پاکستان پاکستان زندہ بات